Христос народився, друзі Христі, брата і сестри, сьогодні вівторок, 17 січня 2023 року. А в нас в Україні вже 328 день великої повномасштабної війни, яку російський загарбник приніс на нашу землю загальне відчуття що відбувається поступова ескалація цієї війни посилюються російські атаки не тільки на лінії фронту але теж на наші мирні міста і села палає наш Донбас Луганська і Донецька області важкі бої ідуть довкола уже легендарних міст Авдівки, Бахмута, Соледара. Наші військові мужньо тримають оборону проти ворога, який багато раз є чисельніший за наших оборонців. Відповідно до ранішніх повідомлень, вчора тільки властиво, за одну добу Наші військові відбили 20 атак російських окупантів на наші міста і села. Вже ось е котру добу тривають рятувальні і пошукові роботи у пораненому місті Дніпро. Е ворог влучив цією ракетою, призначеною для е знищення авіаносців. у мирний багатоповерховий будинок знищив понад 200 квартир в яких перебували люди на сьогоднішній день число жертв загиблих яких дістали з-під завалів виросло до 40 осіб великий біль сьогодні в Україні з цього приводу але ми бачимо що Жодне місто чи село не може відчувати себе безпечним. Ворог шукає шорасту нові способи, як прицільно бити по цивільному населенню. Наш Херсон є епіцентром нової атаки росіян, які методично розстрілюють лікарні цього міста. В цих днях... Було цинічно знищено дитячу лікарню. Ми ще раз хочемо пригадати усім, що такого типу злочини проти цивільного населення є порушенням міжнародного гуманітарного права, яке діє під час будь-якого військового конфлікту, будь-якого збройного протистояння. Але так виглядає, що російський окупант з дебільшого воює проти мирного населення України. Найбільше страждають діти, за них найбільше болить наше серце. І ось, відповідно до повідомлень органів державної влади України, станом на 16 січня 336 дітей офіційно вважаються зниклими безвісти. 455 дітей загинуло. Це випадки, які є задокументовані. 897 поранено. Але Богу дякувати, що 916 дітей все ж таки вдалося знайти у тих буремних подіях військових дій в Україні ми сьогодні хочемо в цей ранок знову ж таки розпочати Новий День з подяки подяки Господу Богу і Збройним Силам України за те що ми живі за те що можемо стояти перед Божим обличчям і служити для тих хто найбільше є в потребі можемо служити людському життю рятувати гідність і життя людей ми сьогодні хочемо сказати на цілий світ Україна стоїть Україна бореться Україна молиться в цих днях літургія нашої церкви день за днем зближає нас до великого свята богоявління Господнього свята хрещення Нашого Спасителя у ріці Йордані. Традиція Візантійської церкви справді ставить свято Богоявління на один п'єдестал зі святом Різдва Христового. Це два праздники, які перегукуються між собою і один одного доповнюють і пояснюють. Ми чули вчора, що тропар перед свят'я Богоявління – Звертається до землі, околиці над Йордані, закликом «Готуйся!». Звертається до річки Йордану «Прийми владику, який йде хреститися!». Я би сьогодні хотів з вами роздумати над тим, що мають на увазі наші літургійні тексти, коли описують, Місце і обставини, жести того дивного акту Незходження Божого у Йорданські води. Сьогодні на утренні ми співали таку стихіру, яка проголошувала наступне. Велике і страшне це таїнство. Бог уподібнився до людей і цілком не знаючи гріха, як винуватець просить Івана, щоб його хрестив у Йордані. Благословенний ти, що прийшов, Боже наш, слава тобі! Слово «хрестити» означає, перш за все, занурити. І ось е, сьогодні е, літурія, приготування до цього свята е, ставить нам перед очі Нашого Спасителя, Бога, який, як і у Різдві, упокоряє себе, зходить до людини. І те низходження Бога має чіткі топографічні теж, е е ознаки. Ми добре знаємо, що річка Йордан протікає в тектонічному розломі земної кори. І е, справді е, е, є найнижчим рівнем земної суші. Тобто, ідучи до тих надйорданських околиць, наш Спаситель дійсно не сходить, опускається. Те Боже несходження у Різдві ми успівували як таїнство воплочення Бога, який Зійшов з небес на землю і став людиною. У юрданському Богуявлінні начебто ще глибше відкривається зміст наслідків такого божого несходження. Христос іде в Йордан щоб хреститися. Коли ми чуємо сьогодні те слово в українській мові, можливо до кінця не розуміємо зміст того жесту. Хреститися дослівно означає зануритися. Христос йде, щоб зануритися у юрданські води. Але цей жест занурення у хрещенні Йоанна означає очищення від своїх гріхів, омиття власної нечистоти. І от сьогодні літургія розкриває таку антиномію. Як це можливе, щоб святий безгрішний хрестився? Як це є можливе, щоб чистий просив ще якогось очищення? Велике це таїнство. Бог, Христос, Син Божий – Цілковито не знаючи гріха, як винуватець просить хрещення. Але властиво, ми бачимо, що те Христове занурення в несходженні у юрданські води означає занурення Бога в людську історію, занурення Бога в людські обставини життя. Занурення чистого в наслідки гріха людини. Христос, не сходячи у води Йордану, у оцього занурення від Йоанна, бере на себе гріхи людей. Можна образно сказати, що в тому Йордані багато людей хрестилося, омивалося, начебто залишало свої гріхи, а Христос, занурюючись, бере їх на себе. Тому-то, коли Він вийде з води, вийде з цього глибокого самопониження, Йоанн скаже про Христа, ось агнець Божий, який бере на себе гріхи світу. Занурення Христа у води Йордану є моментом, коли Він бере на себе гріхи людини. Приходить, щоб взяти на себе наші провини. Приходить, щоб взяти на себе наслідки гріхів людства. І тоді, коли буде помирати на Христі, їх знищити. Сьогодні він не сходить в найнижчу топографічну точку земної суші, але це наче є передвісником його низходження у глибини підземні під час його пасхального таїнства, а його вихід з хрещальних вод Йордану буде провісником його Воскресіння з мертвих. Велике Цетаїнство, той, хто є безгрішний, як винуватець, просить Івана, щоб його хрестив у Йордані. Господи, ми знаємо, що Ти сьогодні занурюєшся у Твоєму хрещенні в біль страждання України. Ти береш на себе наші гріхи. Ти береш, береш на себе гріхи нашого народу для того, щоб нас омити. Ти як винуватець просиш хрещення замість тих, хто справді завинив. Ти єдиний святий своєю святістю очищаєш нас, немічних людей. Дай нам силу очисти нашу українську землю від всякої нечисті, особливо тої, яка несе смерть і розруху. Господи, Ти, що йдеш зануритись у юрданські води, будь благословенним, бо приходиш до нас, як явлений нам в наших обставинах живий Бог. Боже, благослови! Нашу українську землю, наше військо, Боже, Ісусе Христе, Сине Божий, благослови нашу батьківщину Твоїм справедливим небесним миром. Благословені Господні на вас, того благодаттю і чоловікулюбієм завжди, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Христос народився. Славімо Його!